Kiitoksia ja hyvää, hyvää huomenta kaikille. Olen todellakin Jaakko Kiander ja tällä hetkellä työskentelen Eläketurvakeskuksessa suunnittelujohtajana. Eläketurvakeskus taas on, on tämmöinen lakisääteinen työ-eläkealan keskuselin, joka, joka ylläpitää tietoja suomalaisten tuloista ja eläkkeistä, mutta toki me siellä myös tehdään tätä tutkimustyötä työtä näistä asioista ja olen siellä tutkimuspuolella töissä ja on tutkimustausta Olen koulutukselta kansantaloustieteilijä ja ollut koko ikäni erilaisissa tutkimuslaitostöissä ja tosi välillä olin olin tuolla bisnespuolellakin puolellakin tuolla eläköyhtiö töissä, että on monenlaista kokemusta ja tota, nyt me pyydettiin tänne puhumaan vähän sitten tästä niin, kuin niin sanotusti isosta kuvasta, että miltä tämä, näyttää, tämä julkisen talouden näkymä näyttää. Tota, sehän tietysti liittyy kaikkeen sosiaalipolitiikkaan ja myös henkilökohtaiseen budjetointiin, että viime kädessään tämä, tämä meidän julkisen talouden liikkumavara sitten määrittää sen, että kuinka paljon meillä on käytettävissä rahaa sitten erilaisiin tarkoituksiin ja esimerkiksi varoja sitten allokoida tähän henkilökohtaiseen budjetointiinkin vammaispalveluissa, että jostain rahat tulee ja monen poliittisen päätöksen takana sitten, että, että mitä siellä sitten päätetään, päätetään resurssoida ja mitä ei. Mutta mä ajattelin tässä sitten vähän esitellä tätä hyvinvointivaltiomallin kestävyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä, tämmöistä vähän pidemmän ajan näkymää, että miltä, miltä meillä tilanne näyttää. Katsotaan miten tämä laite toimii. No, Mihin mä pitäisi suunnata tämä, että tämä vaihtuu, tämä <lacht> slaidi. Noin, nyt joo, se toimi. Hyvä, joo. Eli tässä on oikeastaan tämä minun esitys, lyhyt versio. Eli tota, Miltä tämä tilanne näyttää? Ensimmäinen on se, että tilanne on meillä aika hyvä kuitenkin, varsinkin jos vertaa niin kuin muuhun maailmaan, että monessa muussa maassa on tilanne paljon huonompi. Mutta jos katsotaan tarkemmin, niin toki meilläkin on omat, <köhö> omat haasteet. Meillä on tämän hetken ongelmia ja sitten meillä on tulevaisuudessa odotettavia olevia ongelmia, jotka nimenomaan vaikuttaa tähän kestävyyteen niin kuin pidempään aikaväliin ajatellen. ajatteli niitä ottaa tässä esille ja sitten sitten vielä lopuksi keskittyä tähän väestön ikääntymiseen, joka on meillä ollut tämmöinen <köhö> pysyväis murhe tässä toki jo viimeiset 40 vuotta on puhuttu tästä väestön ikääntymisestä ja siitä kuinka se uhkaa meitä monella tavalla. Ja tota, ajattelin siitä vähän päivittää myös tilannetta, että miten se sitten näyttää. Mutta tietysti positiivinen puolihan on se, että kyllähän meillä aika hyvä tilanne on on hyvinvoinnin kannalta ja meidän hyvinvointijärjestelmien kannalta ja julkisen talouden kannaltakin. <köhö> suomalaiset esimerkiksi ovat hyvin tyytyväisiä elämäänsä. Onnellisuustutkimuksissa Meidän ollaan välillä todettu, että me ollaan maailman onnellisin kansa, vaikka suomalaiset nyt ei ehkä näytä tämmöistä hirveän suurta positiivisuutta aina ulospäin, mutta kyllä me aika tyytyväisiä kuitenkin. Useimmat ollaan siihen, että kuinka tämä elämä tässä meillä sujuu ja palvelut kuitenkin toimii enimmäkseen ja elintasokin on kohtuullinen useimmilla. Meillä on myös, jos miettii tätä tasa-arvopuolta, niin meillähän on myös kansainvälisessä vertailussa varsin tasainen tulojako, eli meidän hyvinvointivaltio tasoittaa. Tuloeroja aika tehokkaasti. Se tapahtuu tietysti verotuksen kautta ja sitten, sitten tulo, erilaisten tulonsiirtojen ja palvelujen kautta, mitä meillä on. Et lopputulos on aika, aika tasainen ja Suomihan on tässä niin kuin maailman parhaiden maiden joukossa tässä tasaisessa tulojaossa. Siinäkin voidaan tietysti sanoa, että 80-lukuun verrattuna niin tuloerot on meillä kasvanut niin kuin monessa muussakin maassa, mutta siitä huolimatta ne on edelleen aika pieniä, jos verrataan moneen muuhun, muuhun maahan. Ja tämän tasaisen tuloja on, to, siihen liittyy sitten tämä toinen hyvä puoli, se, että meillä on köyhiä aika vähän, että köyhiksi luokitellaan yleensä ihmiset, joiden tulot on 50 tai 60 prosenttia tai sitä vähemmän niin kuin keskitulosta. Ja <köhö> tällä tavalla mitattuna meillä on köyhiä ihmisiä noin 5 prosenttia, mikä on tota, selvästi vähemmän kuin, kuin esimerkiksi muissa teollisuusmaissa keskimäärin. Ja tietysti jos mennään sitten muualle maailmaa kehitysmaihin, niin siellähän enemmistö kansaston köyhiä monesti. Että... Tässä suhteessa meillä on tilanne aika hyvä. Tämä näkyy myös siinä, että meillä on asunnottomia aika vähän. Telkkarista voi nähdä uutispätkiä, kuinka vaikka Amerikassa ja Englannissa asunnottomia on valtavasti, ja se kurjuus alkaa olla aika näkyvää jo. Monessa kehittyneessäkin maassa niin me ollaan tämmöisestä aika pitkälle säästytty. Ja meillä on lapsiköyhyyttä myös aika vähän, että lasten tilanne on suhteellisen hyvä. Tässä oli myös yhtenä iltana telkkarissa juttu, kuinka Englannissa on näkeviä lapsia, koska siellä ei saa koulussa ruokaa ja vanhemmat voivat olla rahapulassa. Että tätä kurjuutta kyllä on Euroopassakin, mutta tota, tähän nähden meidän tilanne on aika, aika hyvä. Ja kuten tiedetään, niin palvelupuoli meillä menee aika hyvin, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä. Meidän oppimistuloksia on näissä PISA-mittauksissa kehuttu ja ne on aika hyviä koko ajan. Ollaan siellä jossain kärkikymmenikössä maailmassa näiden tulosten suhteen. Ja kyllä minusta meillä on tuo kouluruokailu ollut tässä vuosikymmenien ajan, niin se on iso, iso tota, tekijä tämän sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, varsinkin niiden kohdalla, joilla kotona se ruokailu ei tahdo oikein sujua plus sitten se tarjoaa tietysti monipuolista ravitsemusta verrattuna siihen, että otettaisiin vaan suklaapatukoita eväksi sinne kouluun, niin kuin jossain muissa maissa tapahtuu. Sitten Meillä on hyvin vakaat olot täällä. Suomi on maailman vakaimpia maita. Ja täällä ei ole korruptiota eikä mainittavaa rikollisuutta eikä muuta. Eli tota, kyllähän Tämä on hyvä toimintaympäristö myös tota, ihmisille niin myös yrityksille. Ja, ja meillä on ylipäätään luottamus korkealla tasolla. Suomalais luottaa poliisiinkin, mikä on maailman mitassa harvinaista. Ja Täällähän me luotetaan virkamiehiin, poliiseihin, opettajiin ja kaikkiin. Se johtuu siitä, että meillä on huijareita aika vähän, että tilanne on tässä mielessä hyvä. Voisi sanoa, että meillä on vahva sosiaalinen pääoma, joka tukee tätä suomalaisten luottamusta ja hyvinvointia. On tietysti tärkeää, että tästä voitaisiin pitää kiinni myös jatkossakin. Sitten meillä on tämä aineellinen elintaso aika hyvä, että meillä on maailman korkea tulontaso ja korkea elintaso. Se ei nyt ole ihan maailman huippu, että kyllä maailmassa on niin kuin äveriämpiäkin maita, niin kuin tiedätte, norjalaisilla on enemmän rahaa ja näin, mutta, mutta kyllä me taas aika kohtuullisesti tullaan kuitenkin enimmäkseen toimeen. Että kaikilla on, useimmilla on asunnot ja asunnoissa on sähköt ja, ja vedet ja lämmöt ja ruokaa on ja, ja hoitoon pääsee ja kouluun pääsee ja niin edespäin. Eli tässä mielessä meidän tilanne on hyvä ja koitetaan pitää kiinni tästä, että tämä onnistuttaisiin säilyttämään tämä hyvä tilanne. Mutta sitten kyllähän meillä on näitä ongelmiakin, jotka liittyy nimenomaan, tähän voi sanoa ehkä meidän järjestelmän sosiaaliseen kestävyyteen. Ja näitä on ollut varsinkin voi sanoa, 90-luvun laman seurauksena jäänyt niitä ja tota, aika pysyviä. Tuosta itse talouskriisistä on kohta 30 vuotta jo kulunut. Eli nuoremmat ihmiset eivät sitä enää edes tiedäkään eikä muista. Mutta se on jättänyt aika syvät jäljet meidän yhteiskuntaa. kuitenkin. Että sen laman perintönä tuli, tuli voi sanoa niin kuin työttömyysongelma. Sitä ennen ei ollut merkittävää työttömyyttä. Meillä tuli työttömyysongelma ja työttömyyteen liittyy sitten pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen ja siihen liittyy sitten pieni pysyvä pienituloisuus ja köyhyys. Ja siihen liittyvät ongelmat, niin kuin me nähdään leipäjonoja ja muita, että kyllä meillä on niin kuin muutama prosentti kansasta, jotka on tosi ahtaalla monella tapaa. Ja, ja tota, Sitten näitä velkaongelmat syntyy myös siinä vaiheessa ja niitähän sen jälkeen aina tulee lisää, koska nyt näitä pikavippeja ja muita on tosi helppo saada, kun markkinat on vapaat. niin tota, Kaikkihan ei onnistu hallitsemaan sitä rahan käyttöä. Se on aika vaativa homma. Itse asiassa tota, junaila kaiken maailman äh, lainatuotteiden ja osamaksuohjelmien ja muiden kanssa. Ja se vaatii hyvää prosenttilaskua ja tämmöistä. Ja ei sitä koko kansala suinkaan ole näitä, ja sitten voi tulla muitakin ongelmia, niitä hallinta pettää, ja seurauksena on äkkiä nämä velkaongelmat, jotka hyvin nopeasti sitten kumuloituu, kun tulee kulua ja lisäkorkoa ja muuta siihen päälle. Että kyllä meillä koko ajan tulee myös uusia ihmisiä tänne ongelmaan ongelmallisten joukkoon, että tämä 90-luvun perintö on siellä pohjalla, mutta sitten on tullut jatkuvasti uuttakin ongelmaa. Ja osin tämä johtuu siitä, että sitten jos ihminen putoaa sieltä työmarkkinoilta ja ansiosiedonnaiselta sosiaaliturvalta pois, niin sitten ollaan sen Kelan perusturvavarassa ja sehän on meillä aika monesti todettu tutkimuksissa ja kansainvälisissä arvioineissa että perusturvataso on aika heikko. Ja on vähän niin ja näin, että riittääkö se sitten siihen toimeentuloon. Ja jos ei se riitä, niin se altistaa sitten uudestaan näille velkaongelmille taas. Eli kyllä meillä on tämä tämmöinen tota, aika pienen poruka, mutta kuitenkin kyllä siinä muutama muutaman sata tuhatta ihmistä meillä on, on tässä tota, aika vakavissa köyhyys, toimeentulo, syrjäytymisongelmissa. No tähän tietysti liittyy sitten, että meillä on näitä sosioekonomisia terveyseroja. Voi ajatella, että jos ihmiset ovat köyhiä ja ongelmia, niin sen äkkiä, äkkiä siellä on huono terveys kun siihen yhdistyy. Huono terveys voi aiheuttaa sitä syrjäytymistä ja sitten toisaalta se syrjäytyminen taas voi heikentää terveyttä myös, kun esimerkiksi pudotaan pois säännöllisestä elämästä ja pudotaan pois työterveyshuollosta, joka toimii erittäin hyvin, niin sen jälkeen tämä terveydenhallintakin on sitten vaikeampaa. Ja tämä näkyy meillä näissä sosioekonomisissa terveyseroissa, jotka on meillä, tämä on ehkä suomalainen ongelma, että ne on isompia kuin monessa, monessa muussa eurooppalaisessa maassa. Tämä näkyy elin iän miesten puolella sillä tavalla, että, että tuota, meillä on sanotaan, että köyhät, köyhille miehille monesti kasantuu tämä kurjuusyhteiskunnassa, että siellä tuota, ollaan työttömiä. ja on päihdeongelmia ja ei löydy puolisoa ja tota voidaan joutuu vankilaan ja lopputuloksena kuollaan sitten myös aika nuorena. Ja sitten meillä on toisessa päässä on sitten tota menestyvät miehet, jotka tota on korkeasti koulutettuja ja niillä on hyvä duuni ja on perhettä ja muuta. Ja sitten eletäänkin 85-vuotiaaksi. Mutta tota siellä toisessa päässä tämä elinikä voi olla hyvinkin matala. Ja meillä on siis tämä ehkä isoin ongelma on tämä koulutettujen ja kouluttamattomien miesten välinen elinikäero ja sitten tietysti myös ylipäätään miesten ja naisten välinen elinikäerokin meillä on kyllä merkittävä edelleen. Naisillahan on jännä juttu, että naisilla on toki paljon pienituloisuutta myös, mutta se ei aiheuta naisilla sitä, että se ei johda kuolemaan samalla tavalla kuin miehillä tämä kurjuus. Kurjuuden kierre johtaa miehillä noin helpommin kuolemaan kuin naisten kohdalla. Ja tämä on tietysti äärimmäinen hyvinvointimittari se, että pysytäänkö elossa. Ja tässähän meillä on jatkuvasti tehtävää, että tässä on esimerkiksi nämä mielenterveysongelmat on sellainen, joka on kasvu kasvuala ollut tässä ongelmakentässä jo aika pitkään ja, ja tota, sinne pitäisi kiinnittää enemmän ehkä Ehkä huomiota. No nämä liittyy sitten, nämä sitten, on taloudellinen ulottuvuus näissä kaikissa, koska nämä liittyvät sitten työllistymiseen ja työttömyyteen ja työmarkkinoihin. Ja me tiedetään, että ihmisillä menee aika hyvin, jos ne onnistuu olemaan töissä. Ja sitten menee tosi hyvin, jos onnistuu vielä saamaan niin kuin puoliso, joka myös on töissä, niin silloin tota, vältytään köyhyydeltä ja monelta ongelmalta ja elämä on aika hyvässä mallissa. se, Mutta, mutta kaikkihan ei, ei tota meillä. Meillä onnistu pysymään töissä ja se johtuu sitä, että meidän mä sanoisin, että meidän työmarkkinatkin on ehkä aika kovat. Ja tota, sieltä on aika helppo pudota pois ja sinne on vaikea päästä sisälle. Että vaatimustasot on, on monissa töissä aika, aika kovat ja sitten meillä kuitenkin aika herkästi voi myös sen työpaikan menettää. Ja tämä nyt näkyy siinä, että jos verrataan näihin muihin pohjoismaihin, jotka ovat ehkä maailman parhaita maita sitten näillä mittareillani niin ja Suomi on heikompi maa, niin meillä on enemmän työttömyyttä ja meillä on enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja sieltä työstä ehkä pudotaan, pudotaan helpommin ja meillä sitten isompi porukka niin syrjäytyy sieltä työmarkkinoilta kokonaan ja meillä on ehkä enemmän myös työkyvyttömiä, jotka, jotka päätyvät työkyvyttömyyseläkkeelle. Mutta mä luulen, että meillä on aika paljon siellä työttömyyden joukossa on myös tämmöistä väliputoja ihmistä, jotka ei ole niin sairaita, että he pääsisivät työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta kun on kuitenkin sen verran terveysongelmia, että on vaikea työllistyä, koska työnantajat eivät ole kauhean innokkaita vajakuntoisia välttämättä työllistämään, varsinkin jos kyseessä on ikääntyneempi henkilö, niin sitten yritykset pelkää, että heille tulee siitä ylimääräistä maksettavaa, jos tulee näitä työkyvyttömyystapauksia. Minusta tässä on yksi osatekijä, että meillä on tämä perinteistä työvoimapolitiikka, jonka pitäisi tukea sitten ihmisten työssä pysymistä ja työllistymistä. Niin Se on meillä ollut pysyvästi niin kuin heikommin resurssoitu kuin näissä muissa Pohjoismaissa. Tämä on ollut pysyvä, pysyvä ero niin Suomeen ja muiden Pohjoismaiden välissä, välillä. Voisi sanoa, että meillä on siis matalampi työllisyys, korkeampi työttömyys ja heikompi työvoimapolitiikka kuin muissa Pohjoismaissa. Ja nämä ovat olleet meillä Sanotaan, että merkittäviä ongelmia ainakin viimeiset 30 vuotta, eli siitä lamasta lähtien, kun meille tuli se alun perin se korkea työttömyys. Nythän hallitus on, on esittänyt toimia tämän työvoimapolitiikan resurssien parantamiseksi ja saa nähdä, että, että mitä siinä sitten tapahtuu. No, sitten lisää näitä ongelmia vielä, sitten meillä on ehkä... Mutta nämä alueiden väliset erot on meillä nyt sellainen ongelma, joka on ajankohtainen oikeastaan tällä hetkellä. Tokihan meillä oli tämä, tämä maaltamuutto jo 1960-luvulla, jolloin ensimmäisen kerran maaseutu alkoi tyhjentyä, mutta, mutta kyllä meillä on edelleen, <köhö> edelleen tätä muuttoliikettä ja nyt se on oikeastaan kiihtynyt vielä. Nyt meillä alkaa olla kysymys siitä jo, että osa maasta uhkaa autioitua kokonaan. Varsinkin tuolla Itä-Pohjois-Suomessa niin lapsia ei synny juuri lainkaan. Asukkaat ovat melkein kaikki eläkkeellä ja kaikki työlliset ovat julkisella sektorilla ja hoitaa sitten niitä vanhuksia. Se on ehkä semmoinen karikatyyri siitä, että mikä, mikä tilanne on väestöllisesti hyvin taantumassa kunnassa ja, ja maakunnassa. Ja näiden alueiden vetovoima on tietysti heikko ja sitten tämä supistuva väestökehitys luo semmoisen alenevan kierteen, jossa sitten suljetaan kouluja ja lakkautetaan palveluita, jolloin ei siinä sitten yritykset ja nuoret perheet menekkään sitten niillä alueille. Eli siitä tulee itseään toteuttava tuhon kierre. Ja se mikä meillä on jännää, niin meillä on tässä valtava iso tämmöinen alueero. Eli Länsi-Suomi on aina voinut paremmin kuin Itä-Suomi. Ja meillä on yleensä nämä kaikki mahdolliset ongelmat, kun on paljon isompia tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin Länsi- ja etelärannikolla varsinkin. Meillä on länsi- ja on oikeastaan monilla mittareilla yhtä hyvinvoivaa kuin joku Norja. Eli siellä on korkea tulotaso ja korkea työllisyysaste ja hyvä terveystilanne. Ja sitten taas Pohjois-Karjalassa Kainuussa, tuolla Savossa, niin on... Tota, Matala, matala tota, työllisyys, paljon työttömiä, paljon mielenterveysongelmia, paljon sairastavuutta, paljon työkyvyttömyyseläkkeitä. Tämä on aika jännä, jännä pysyvä ilmiö, että miksi, miksi näin on. Että, että, tota, Länsi- ja etelä koko ajan voi paremmin kuin tää, tota, Itäinen ja Pohjoinen Suomi. Tähän yritetään aluepolitiikalla aina tasoittaa välillä, mutta nyt, Ehkä siinäkin on valtiolla vähän usko loppunut, koska siellä myös valtion palveluitakin on parikymmentä vuoden aikana tosi paljon karsittu jo näillä, näillä alueilla. Sitten meillä on tämmöinen uusin, uusin kestävyysongelma, ehkä liittyy siihen, että meillä on tämä syntyvyys, voi sanoa, romahtanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja vuoteen 2010 asti meillä oli, voi sanoa, että kansainvälisissä vertailuissa, niin niihin nähden niin meillä oli korkea syntyvyys. Eli meillä keskimääräinen lapsiluku oli enemmän kuin 1,8 lasta per nainen, eli lähes kaksi lasta keskimäärin per perhe, mikä oli teollisuusmaiden joukossa varsin hyvä taso. Ja tota, jos sillä tasolla olisi pysytty, niin se olisi auttanut pitämään tämän väestön ikäpyramidin niin suhteellisen tasapainoisena tällä vuosisadalla. Mutta nythän tässä on tapahtunut tämmöinen odottamaton muutos, jota ei siis kukaan ennustanut. Mutta tämä syntyvyys on nyt romahtanut tässä vuoden 2010 jälkeen. Eli kun meillä vielä 2010 Suomeen syntyi 60 000 lasta, niin nyt viime vuonna lapsia syntyi joku 42 000. Ja tämä keskimääräinen lapsiluku on siis, kun se oli siellä se 1,8, niin nyt se on pudonnut 1,3. Eli tässä voi sanoa, että syntyvyys on pudonnut noin neljänneksellä tai ehkä jopa enemmän kymmenen vuoden aikana. Ja tämä on siis tosi nopeasti tapahtunut. Tämä on vähän ihmeellistä, että miksi, miksi, miksi on tapahtunut tämmöinen muutos ja näin nopeasti ja juuri, juuri nyt. No samansuuntaista muutosta on tapahtunut muissakin maissa, ei tosi niin jyrkästi kuin Suomessa, mutta Suomi ei tässä yksin. Että kyllä tämä syntyvyys on monessa teollisuusmaassa laskenut tällä vuosikymmenellä. Ja siitä tietysti nousee yksi tämmöinen selitysmahdollisuus, on se, että liittyykö se tähän, tähän finanssikriisiin, joka koetteli länsimaita tässä kymmenkunta vuotta sitten. Et sitähän on seurannut tämmöinen heikon taloudellisen kehityksen jakso, johon on liittynyt sitten monissa maissa tota, <köhö> julkisten menoja, leikkauksia ja sitten, sitä, että palkat eivät ole noussut ja, ja nuorten työmarkkina-asema on heikentynyt, sillä on enemmän epävarmuutta ja pätkätöitä. Ja tota, esimerkiksi nuorten asunnon ostaminen tuntuu vaikeammalle, kun, ei uskaleta, kun työmarkkinat on epävarmat, ne ei uskalleta sitoutua asunnon hankintaan ja sitä voi haitata taas perheen perustamista ja niin edespäin. Että mun oma hypoteesi on, että tämä heikko taloudellinen kehitys ja siitä seurannut epävarmuus on merkittävä selittäjä tästä taustalla, mutta tästä niin kuin väestötutkijat. Edelleen tätä pohtii eikä tähän mitään lopullista selitystä vielä ole, vielä ole saatu, että mistä tässä on, on kysymys. Mutta tämä on aika vakava ilmiö, jos totta musta tämä kertoo tästä luottamuksen murenemisesta, jos niin kuin nuoret eli alle 35-vuotiaat ei, ei luota tähän elämään sen verta, että ne uskaltaisi niin kuin perustaa perhettä, mikä aikaisemmin ajatellaan, että se on niin kuin normaali juttu. Että, että jossain vaiheessa näin, näin tehdään ja silloin tietysti yhteiskunnalle sellainen seuraus, että jos ei perusteta perhettä eikä hankita lapsia, niin sitten sitä tulevaisuuden yhteiskunta ei sitten olekaan enää, koska sitten mennään siihen maailmaan sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, että siellä on niitä pelkästään me kaikki olemassa olevat tyypit muututaan vanhuksiksi ja sitten ei sitten niitä nuoria sitten enää siellä olekaan, ellei sitten muista sitten muuta, muuta porukkaa sitten paikkaamaan tätä menetettyä väestöä, mutta tämä, tämä on minusta tämmöinen luottamuskriisi, jota pitäisi pohtia ehkä enemmänkin, että, että mitä siinä on takana. Tässä on kuva tuosta kokonaishedelmällisyysluvun kehityksestä tällä vuosisadalla, eli vuodesta 2000, eli se vuoteen 2010 asti se meni ylöspäin itse asiassa, ja silloin oltiin yleensä, voin päättelen, että nuoret olivat optimistisia silloin paljon kanssa rakennettiin asuntoja ja hankittiin niitä ja, ja tota, perheitä perustettiin, mutta sitten vuoden 2010 jälkeen on tultu alaspäin aika, aika jyrkästi ja nyt tuo luku, missä nyt viime vuonna oltiin, tuo 1,3, niin se on maailman mitassakin jo tosi huono, huono luku, et se on Euroopan, suurin piirtein Euroopan alhaisin, että jossain Koreassa ja Koreassa on sitten vielä matalampi luku. Mutta tota, Kyllä, tuo on sanotaan, kriittinen taso. No, tämä matala syntyvyys voimistaa tätä väestön ikääntymistä. Meillähän on tästä väestön ikääntymisestä, josta on pitkään puhuttu, niin sillä on tarkoitettu sitä ilmiötä, että kun meillä sodan jälkeen, eli silloin 75 vuotta sitten, rupesi syntymään näitä suuria ikäluokkia, niin meillä meille syntyi 50-luvulla tosi paljon lapsia. Ja tota, nythän nämä 40- ja 50-luvulla syntyneet on nyt sitten eläkeijässä tällä hetkellä. Eli meillä on tämän vauvabuumin seurauksena tällä hetkellä nyt tämmöinen eläkeläisbuumi, eli nämä sodan jälkeen syntyneet on nyt eläkkeellä, meillä on aika paljon sitä eläkeläisväestöä. Ja me nähdään noista väestötilastoista, että se eläkeläisten määrä tulee kasvamaan vielä tuonne vuoteen. 2030 asti, eli tämä vuosikymmen on vielä nousua siinä. Ja tietysti <köhö> aluksihan eläkkeellä oleminen on mukavaa, mutta sitten kun eläkeläiset vanhenevat, niin heistä tulee sitten jossain vaiheessa vanhuksia. Ja tota, ellei satu kuolemaan, niin sitten tulee huonokuntoinen vanhus, joka tarvitsee enenevässä määrin palveluita. Ja tyypillisesti yli 85-vuotiaat tarvitsevat kaikkein eniten näitä palveluita. Ja ja me voidaan ennakoida oikeastaan, että tämä 85 vuotta täyttäneiden lukumäärä tulee tuossa 2030 vuoden jälkeen olemaan korkeimmillaan. Ja silloin tarvitaan tosi paljon palveluita. Se, että kuinka paljon tämä, tämä sitten niin kuin luo kustannuspainetta yhteiskuntaa ja ikääntyminen, niin sehän riippuu siitä, että kuinka paljon on sitten sitä nuorempaa väkeä, joka on töissä, joka tuottaa sitten ne palvelut plus sitten maksaa ne verot, joilla sitten rahoitetaan ne palvelut, plus rahoitetaan ne eläkkeet, joita ne vanhemmat ihmiset saa. Ja jos tämä väestön rakenne olisi sillä tavalla stabiili, että kaikki ikäluokat olisi samankokoisia, niin tämä on aika helposti hallittavissa tämä, tämä, tämä, tämä, tämä suhde. Mutta, mutta nyt kun meillä on tämä tilanne, että Nuoremmat ikäluokat on aina pienempiä kuin ne vanhemmat ikäluokat. Ja nyt kun tämä syntyvyys on romahtunut, niin se vielä voimistaa tätä tulevaisuudessa. Nuoremmat ikäluokat tulee olemaan vielä pienempiä suhteessa näihin vanhoihin ikäluokkiin. Niin tämä tota, kasvattaa tätä yhteiskunnan vanhushuoltosuhdetta, joka on tämmöinen väestöllinen mittari tälle, tälle tota, kustannuspaineelle. Tämä luo tietenkin sen, että meillä näyttää siltä, että meillä. Meillä nämä hyvinvointimenot tulee kasvamaan jyrkästi suhteessa, suhteessa tähän ansaintakykyyn sitten tässä nyt tällä vuosikymmenellä ja sitä seuraavalla vuosikymmenellä. Ja jos se syntyvyys ei kohene, niin tämä jatkuu vaan vuoden 2050 jälkeenkin tämä, tämä kehitys. Että tässä, jos syntyvyys ei kohene, niin meillä on aina se tilanne, että se nuorempi sukupolvi on aina paljon pienempi kuin se vanha sukupolvi ja silloin. Jossain vaiheessa ne nuoret voisit sanoa, että tämä tulee heille liian kalliiksi näiden vanhojen elättäminen. No sitten me voidaan sanoa nuorille, että ne olette hankkinut enemmän lapsia, että mitä siinä valitatte, mutta tota, sitten voi olla, että ne nuoret ei valitakaan, vaan ne lähtee ulkomaille tai jotain tämmöistä, tai sanoa, että ei me nyt makseta näitä veroja. Tällaista sukupolvikapinaahan tässä on aina välillä keskustelussa jo ollut, ollut esillä. No, tällä hetkellä meillä on se tilanne, että meillä nyt siis tällä vuosikymmenellä tämä vanhushuoltosuhde nousee nopeasti sen takia, että nämä tulevat vanhukset on jo nyt olemassa. Ja me tiedetään, kuinka paljon meillä on sitä työikäistä porukkaa nyt 20-30-luvulla, koska nekin on jo olemassa. Työikäisen väestön kasvu on pysähtynyt tuossa vähän vuoden 2010 jälkeen. Se pysähtyi. Ja nyt se on ehkä kääntynyt jo niin supistumisvaiheeseen, että työikäisen määrä on alkanut laskea, mutta tässä on iso, iso laskuun odotettavissa sitten vuoden 2050 jälkeen. Et sinne asti me mennään niin suht ennakoiduilla kehitysuurilla. Tuota, tästä seuraa työikäisen väestön laskustiestystä se, että meille voi tulla niin pula tekijöistä. Sitä voi jonkun verran kompensoida sillä tavalla, että jos suurempi osa siitä työikäisestä väestöstä olisi töissä, eli jos työllisyysaste nousisi korkeammaksi ja ehkä tämän takia kaikki poliitikot nykyään, niin hallitus kuin oppositio, puhuu tästä, että kuinka tärkeää on nostaa se työllisyysaste ylemmäksi. Ja se toki, toki tuo helpotusta tilanteeseen. Mutta, mutta me tiedetään, että käytännössä tämä työllisyysaste, joka nyt tällä hetkellä on vähän 70 prosenttiin, ei se yli 80 prosenttiin. Oikeastaan voi nousta, että se ei ole missään maassa ollut yli 80 prosenttia sen takia, että osa työikäisestä väestöstä on kuitenkin aina sitten joko äitiöslomalla tai opiskelemassa tai työttömänä tai sairaana tai jotain tällaista. Sitten voisi tietysti ajatella, että rahallahan tämä kaikki hoituu, että tulevaisuudessa ollaan rikkaita. Ja tämä on ehkä semmoinen. Ajattelutapa, joka oli ehkä voimissaan 60-luvulla, että että vuonna 2000 ollaan jo ihme maailmassa, että kaikki lentelee Marssiin ja muualle ja robotit tekevät kaikki työt. Ja jos näin olisi, niin silloin me voitaisiin ajatella, että ne robotit hoitaa ne vanhukset ja kaikki, ei tässä ole mitään huolta. Ja tätä kehitystä itse asiassa mittaa tämä tuottavuuden kasvuvauhti, mittaa sitä, että kuinka nopeasti tämä, tämä tota ihmistyötä korvaava kehitys menee eteenpäin. Mut tässä on tämmöinen jännä piirre, että tämä oli 60-luvulla kaikkein nopeimmilla tämä tuottavuuden kasvu. Siellä on se tuottavuuskasvu noin 4 prosenttia vuodessa Suomessa. Ja sen jälkeen se on hidastunut. Ja tällä hetkellä koko länsimaita riivaa tämmöinen ilmiö, että tämä tuottavuuden kasvu on hidastunut hitaimmaksi kuin mies muistiin. No ehkä yhtä hitaaksi kuin 1800 luvun alkupuolella. Tuommoisen vajaa. 0-1 prosenttia vuodessa on tuottavuuden kasvu tyypillisesti nyt kehittyneissä maissa ja on maita, joissa tuottavuus ei nouse ollenkaan, niin kuin Italia, jossa tuottavuus on junnannut paikallaan 25 vuotta, että siellä ei tapahtunut mitään nousua. Tämähän on vähän mysteri, että miksi näin, koska meillä on sellainen vaikutelma, että teknologia kehittyy hirveästi koko ajan, mutta ei se oikeasti näytä kehittyvän niin kauheasti. Meillä on näitä näyttöruutuja ja tietoverkkoja ja kaikkea tällaista hirveästi kyllä, mutta <köhö> ei näistä nyt ole varsinaisesti niin apua silloin, jos tota Pitäisi tehdä jotain oikeita juttuja, jotka tarvitsevat resursseja. Että tota, nämä ei hoida vanhuksia eikä, eikä tee mitään muutakaan. Tämä on ajavietettäähän tähän enimmäkseen, että katsellaan näitä ruutuja tässä. Ja nyt tietysti kun on korona, niin voidaan kokouksia pitää näiden, näiden avulla. Sitten. Mutta tämä on niin osa tätä tuottavuusmysteeriä, että vaikka tietotekniikka kehittyy valtavasti, niin sitten tämä... Tilastoitu tuottavuus ei näytä kasvavan mihinkään. Sen kääntöpuoli on sitten se, että jos se tuottavuus kasvaa, niin ei myöskään reaaliansiot kasva. Eli, eli se tarkoittaa, että tätä aineellisen elintason kasvu on kanssa aika lailla ollut jumissa tässä nyt jonkun aikaa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että tämä, tällä hetkellä tämä ehkä asiantuntijakonsensus on, että tuottavuuden kasvun ei voi odottaa ratkaisevan näitä ikääntymiseen liittyviä ongelmia tulevaisuudessa. Toki jos meille tulisi joku teknologinen läpimurto, että tota, keksittäisiin lääkkeet dementiaan ja tota, sun muuhun ja sitten tota, saataisiin todella näitä robotteja, jotka tekisivät oikeasti jotakin, niin tämä tilannekuva voisi muuttua ihan toisenlaiseksi, mutta sellaista ei nyt kyllä ole näköpiirissä. No tämä väestön ikääntyminen vaikuttaa sitten paljon tähän meidän talouden kestävyyteen. Ja, ja tota, tämä siis menee tän, tän, varsinkin jos tämä syntyvyyden lasku tässä, syntyvyys jää tälle matalalle tasolle, missä se nyt on, niin, niin se tota, aiheuttaa pysyvän, pysyvästi heikkenevän vanhushuoltosuhteen. Ja se näkyy sitten julkisessa taloudessa sillä tavalla, että tota, sinä julkiseen talouteen tulee pysyvä stressi tästä. Ilmiöstä. Sen takia ennen kaikkea, että Suomen tapaisessa hyvinvointivaltiossa niin nämä useimmat julkiset menot riippuu tästä väestön ikärakenteesta. Sen takia, että meillä on nämä suuria menokohteita on sosiaali- ja terveyspalvelut ja sitten tota, sosiaaliturva ja, ja sitten ehkä tota, koulutusmenot, jotka ovat nämä isot, isot tota, menolajit ja ne kaikki riippuu väestön ikärakenteesta ja kun väestön vanhenee, niin sitten tulee jatkuva paine niin kun kasvattaa näitä, näitä menoja. Ja jos sitten tämä tulopuoli kehittyy huonosti, niin tästä tulee tämmöinen jatkuva tasapaino ongelma, jota sitten ekonomistit kutsuu julkisen talouden kestävyysvajeeksi, jota sitten yritetään eri tavoin aina mittailla, että kuinka suuri se sitten on. No, Suomihan ei tietenkään yksin tässä ongelmassa, että voisi ajatella, Euroopan maita niin melkein kaikki on samantapaisen kehityksen äärellä, että kaikissa on tämä, tämä tota, ikääntyvä väestö ja useimmissa julkinen talous jo rempallaan jo lähtökohtaisesti ja, ja tuottavuuskehitys heikkoa. Eli, tota, mm, meidän ei tarvitse ajatella, että me ollaan muita huonompia tässä tilanteessa. Että tässä on että kaikki on niin kuin samantapaisten ongelmien äärellä tässä tällä vuosisadalla. Ja ellei näihin kehitystrendeihin mitään suurta muutosta tuoda, niin me tullaan varmaan näkemään eriasteisia kriisejä kyllä Euroopassa. Ennen kaikkea siinä, että ne maat, joilla on heikoimmat lähtökohdat, niin, niin tulee ajautumaan vakaviin kriiseihin ensin. Ja Pohjoismaat ehkä sitten viimeisenä, koska <köhö> täällä on kuitenkin lähtökohdat ehkä parhaat. Mutta nyt tällä hetkellähän meillä on jo, nämä Italia ja Espanja on, on saamassa tätä EUn rahoituspaketista suuria tukia, koska Euroopan unioni haluaa pitää nämä maat jotenkin pystyssä ja ne ovat aika vaikeassa tilanteessa jo tällä hetkellä. Tämä ikääntyminen vaikuttaa siis suoraan julkiseen talouteen sen takia, että nämä menot ovat aika lailla ikäsidonnaisia. Vanhempiin ihmisiin liittyviä menoja, niin meillä on tietysti eläkemenot, jotka kasvaa sitä myötä kuin jälkeläisten määrä Kasvaa. Tämä on aika hyvin ennakoitavissa, koska me tiedetään sieltä väestötilastosta, kuinka paljon meillä on niitä eläkeläisiä nyt ainakin vuoteen 2050 asti. Ja tiedetään, että kuinka paljon niille pitää maksaa eläkettä, niin saadaan aika hyvä arvio tästä eläkemenojen kasvusta. Toinen on sitten tämä meno, jonka arviointi on vaikeampaa. Me voidaan ottaa lähtökohdasta nykyinen menorakenne. Katso väestötilastoista, kuinka paljon se asiakaskunta siellä kasvaa. ja ajatellaan, että ne menot kasvaa samaa tahtia kuin vanhusväestö, mutta sitten siinä on tietysti monia seikkoja, jotka vaikuttavat siihen, että miten ne oikeasti menee Yksi on se, että minkälainen toimintakyky niillä tulevaisuuden vanhuksilla on verrattuna tämän päivän vanhuksiin. Onko ne paremmassa vai huonommassa kunnossa? Jos ne on paremmassa kunnossa, ne niin ehkä tarvitse niin paljon palveluita. Ja toinen on sitten tästä palvelutarve, joka kyllä on tietysti. Sehän on melkein rajoittamaton, että kyllä ihmiset tarvitsisivat aina vähän lisää palveluita. Ja on vaikea niin kuin julkisesti tuottaa niin paljon palveluita, että joku saisi niitä todella riittävästi ja ilman jonottamista. Että kyllä sitten, jos rahaa on, niin varmaan palveluita sitten tuotetaan enemmänkin kuin on arvioitu. Ja tästä voi ennustaa, että tämä alat on tämmöinen pysyvä kasvuala meillä ja Siellä on pysyvä työvoimatarve sitten myös. Eli jos haluaa saada hyvät työllisyysnäkymät itselleen, niin kannattaa kouluttautua sote-alalle, niin kyllä varmaan jotakin työtä aina, aina löytyy. No sitten meillä on tämä syntyvyyspuoli, niin siinä on tämmöinen puoli, että sehän nyt alkuvaiheessa pienentää julkisia menoja sitten, mitkä liittyvät näihin lapsiin. Eli meillä on nyt jo on tässä Kuluneen vuosikymmenen aikana niin on huomattu, että lapsilisämenot onkin vähemmän kuin on ennakoitu, kun niitä lapsia on tullut vähemmän ja perhevapaa-menot on pienentynyt. Seuraavaksi käy näin, että varhaiskasvatuksessa oppilasmäärä pienenee, siellä tarvitaan vähemmän rahaa. Sitten se siirtyy peruskouluun, tämä sama ilmiö. 2030-luvulla huomataan sitten lukioissa. lukijoissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, että siellä onkin paljon vähemmän opiskelijoita kuin kuviteltiin. Ja se tietysti luo myös säästömahdollisuuksia. Toki se aiheuttaa niitä monia alueellisia ongelmia, kun todetaan, että täällä ei ole oppilaita, että meidän täytyy sulkeuttaa meidän paikkakunnan koulu tai tota ammattikorkea tai joku yliopistokin ehkä pannaan kiinni jossakin. On tosi onnettomia tapahtumakulkuja, mihin joudutaan tämän seurauksena. Mutta valtiovarainministeriö voi olla tyytyväinen, että siellä tulee ehkä säästöä sillä tavalla. Mutta nämä säästöt on pienempiä kuin mitä tästä ikääntymisestä tulevat menot ovat. Tässä on eläkepuolelta tuommoinen laskelma vaan, että miten kuinka herkkä tämä meidän työeläkemeno tavallaan on tuohon syntyvyyskehityksen suhteen. Eli tuossa on kolme eri, eri syntyvyysskenaariota. Tota, jos tuo syntyvyys menisi pysyvästi tuonne tosi matalaksi, eli 1,2 lapseen, niin silloin me <köhö> jouduttaisiin nykyiseltä tasolta nostamaan noita maksuja noin 10 prosenttiyksikköä ylöspäin. Ja jos taas syntyvyys korjaantuisi vaikka 1,7, niin silloin tilanne olisikin aika hyvin tasapainossa. Tästä tietysti näkee, että on ongelmat alkaa oikeastaan vasta vuoden 2050 jälkeen. Että että tota, sillä puolella tässä on aikaa vielä ihmetellä, että, että mitä tässä tapahtuu. sotepuolella puolella nämä tota, menopaineet on käsillä tässä paljon aikaisemmin. No, näistä kaikista saadaan laskettua näitä julkisen talouden kestävyysvajaa-arvioita. Näitähän tekee ainakin OECD ja Eurooppa-komissio ja meillä valtiovarainministeriö. Ja <köhö> niissä on tietysti vähän eroja, mutta, mutta kaikki tuottaa samanlaista viestiä. Se tietysti pitää sanoa, että tämmöiset pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat laskelmat ovat aina hirveän epävarmoja ja vaan suuntaantavia, että niitä ei pidä ottaa liian vakavasti, mutta ne on kuitenkin antaa mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella sitä, että mitä jos nykyiset kehitystrendit jatkuvat, niin mihin silloin päädytään. Nämähän on tämmöisiä mekaanisia laskelmia, joissa oletetaan, että nykyiset kehityskulut jatkuvat, vaan oikeasti tiedetään, että että kaikki trendit menevät jossain vaiheessa poikki ja tulee aina muutoksia, joita ei kukaan kuitenkaan pysty ennakoimaan, että yllätyksiä elämästä tulee jatkuvasti. No, näiden ennustelauskelmien mukaan niin tämä tota, ikääntyminen nostaa julkisia menoja nimenomaan suhteessa bruttokansantuotteeseen ja suhteessa tota, veropohjaan ja näin. Ja seurauksena on. Jos se ei mitään tehdä, niin julkisen talouden alijäämä, jyrkkä kasvu ja velkaantuminen. toisin sanoen, on kestämätön kehitys. Ja tämmöinen jatkuvaan kasvavaan velkaantumiseen perustuva urahan ei ole kestävä, varsinkin koska meillä on jo lähtökohtaisesti nyt tällä hetkellä julkinen talous alijäämäinen. Mutta toisaalta nämä laskelmat kertovat myös sen, että jos väestökehitys muuttuu parempaan suuntaan, niin kyllä tämä kestävyysvaja-arviokin muuttuu hyvin nopeasti toisenlaiseksi. Eli mun mielestä kannattaisi ehkä miettiä, että voisiko tällä väestökehityksellä tehdä jotain. Että jos mennään muuten tällä heikkenevällä kehityksellä, niin silloin tässä on pelkästään tämmöisiä masentavia vaihtoehtoja edessä sitten. No, kuinka sitten nämä kasvavat sote-menot voidaan rahoittaa jatkossa. Siellä on aika isot nämä menopaineet ja sopeutumispaineet näiden kestävyysvaje-arvioiden pohjalta, niin tällä hetkellä arvio ehkä on, että jouduttaisiin tekemään jopa ehkä 10 miljardin euron säästötoimet tässä tämän vuosikymmenen aikana, että tilanne saataisiin jotenkin hallintaan. Ja tietysti jos heikko kehitys jatkuu, niin ei se ole mikään pysyvä korjaus, vaan tätä on sitten tulevaisuudessa edessä jatkossa lisää. Tällainen 10 miljardia on kohtuu iso summa. Toisaalta se on kuitenkin se on ehkä noin, noin 8 prosenttia kaikista julkisista menoista. Että se ei ole siinä mielessä ylivoimaisen suuri sopeutustarve. Sopetus pystytään jotenkin tekemään ja, ja poliitikothan se viime kädessä päättää, kuinka se tehdään. Ja kun Suomessa ollaan aika varovaisia vastuutuntoisia, niin uskon, että jotenkin tämä tullaankin hoitamaan, tämä asia niin, että Suomi ei ajaudu hallitsemattomaan velka-kierteeseen. Mut ne vaihtoehdot, mitä voidaan tehdä, niin on sitten se, että voidaan kiristää verotusta. Tässä mä luulen, että se mikä tässä ehkä tulee kiristymään, niin on just... Kun tehdään nämä sote-maakunnat ja jossain vaiheessa tulee ehkä sitten sote niin sitä korotuspainetta varmaan tulee sinne sote sitten jossain vaiheessa. Sitten on tietysti tämä kiinteistövero, joka on semmoinen, mistä asiantuntijat tykkää ja sieltä voi ehkä saada lisää rahaa myöskin, että kyllä mä luulen. Että... Ja sitten on tietysti nyt ilmastopolitiikan tavoitteiden vuoksi varmaan polttoaineverotusta tullaan ennen pitkään kiristämään, että nämä on ehkä tällaisia, mistä saadaan sitten lisää rahaa puristettua kansalaisilta. Sitten yksi opeltumisvaihtoehto on se, että kun nämä sote menot joka tapauksessa kasvaa hirveästi, niin sitten joudutaan leikkaamaan muita julkisia menoja. Siellä on just ne koulutusmenot vaikka, ja tota, ehkä voi olla muu sosiaaliturva ja tämän tapaiset asiat, missä sitten joudutaan sitten menemään, menemään leikkauksiin. No sekään ei tietenkään mukavaa, mutta, mutta se on mahdollinen tapa mennä eteenpäin. Sitten voidaan, voidaan sote-puolella tietysti kasvattaa vielä asiakkaiden maksuja jonkun verran. Tässä liikkumavara on ehkä suht vähänen, koska meillä on jo tällä hetkellä nämä asiakkaiden maksut on aika isot meidän terveyspuolella verrattuna moneen muuhun maahan. Että meidän <köhö> Ei voisi sanoa, että meidän terveyspalvelut olisivat ilmaisia, että asiakkaat joutuisivat niistä kyllä maksamaan. Maksuthan ei kata niitä menoja lainkaan, mutta ne maksut on kuitenkin sellaiset, että ne ovat pienetuloisilla ihan merkittäviä. Sen takia meillä on näitä kattojakin siellä lääkemenoissa ja muissa, ettei totta pienellä eläkkeellä kaikki rahat menisi siihen hoitokuluihin. Sitten on ehkä sellainen, mitä toivotaan kovasti, että voisiko siellä julkisessa palvelussa saada aikaan tehostumista. No, maailmalta tiedetään, että se on tosi vaikeaa. Ja monesti sitten ehkä tämmöinen tehostamispyrkimys itse asiassa on vain se, että karsitaan jotain palveluita, että sekin on mahdollista, sanotaan, että se on tehostamista, mutta oikeasti ehkä, ehkä palveluita karsitaan vaikka alueellisesti keskittämällä tai jotenkin muuten niin, että sinne palveluihin hakeutuminen on vähän vaikeampaa ja silloin osa asiakkaista sitten keksii jotain muita vaihtoehtoja. Mutta tässä tulee iso. Iso ja pitkäaikainen poliittinen keskustelu, että miten näitä sopeutuksia tullaan tekemään. Ja tämän takia kannattaisi kaikkien olla aika kiinnostuneita politiikasta, koska nämä tulevat koskemaan jokaisen elämää jossain vaiheessa nämä asiat. Sitten on vielä tämä alue, alueasia, joka liittyy tähän, tähän ikääntymiseen. Eli niin kuin aiemmin mainitsin, niin meillä tämä Suomi jakautuu ja alueiden väliset erot kärjistyvät. Tämä liittyy vähän tähän väestökehitykseenkin, että meillä on myös tämmöinen epätasapaino, että nuoret naiset menevät kasvukeskuksiin ja nuoret miehet sitten jäävät ehkä jonnekin muualle, jolloin ne ei kohtaa ja sitten ei tule tätä parimuodostusta ja sekin vaikuttaa tähän syntyvyyteen sitten negatiivisesti. Ja sitten näillä Tantuvilla alueilla on erittäin korkea tämä vanhushuoltosuhde ja nuoret lähtevät sieltä pois. Sieltä törmätään siihen, että saadaanko sinne työvoimaa sitten enää välttämättömiin palveluihin. Ja jos tämä matala syntyvyys jatkuu pitkään, niin tietysti yhä useammasta alueesta tulee taantuva väestökehityksen alue. Ja viimeisenä sitten Helsingistäkin tulee semmoinen kyllä, että sen jälkeen kun kaikki on muuttanut sitten, supistuva väestö sitten kokonaan pääkaupunkiseudulla, eikä sielläkään hankita lapsia, niin siitäkin tulee tietysti semmoinen, tota, semmoinen seniorikaupunki sitten jossain vaiheessa. Että, tässä ei auta pullistella, että Helsingissä on hyvä, hyvä huoltosuhde tällä hetkellä. Se johtuu sitä vain että nuoret muuttavat tänne ja kokonaiskuva ei siitä kovin paljon parane. No, sitten vielä yksi sananen tästä koronakriisistä sitten lopuksi tähän. Eli, tuota, koronakriisi sotkee tätä kuvaa sitten vielä aika lailla. Ja mä luulen, että tällä, tota, aika, tällä voi olla iso henkinen vaikutus, koska meillä tuli ensimmäinen, tämä, oli tämä finanssikriisi ja sitä seuranneet talousongelmat oli tämmöinen, joka osaltaan murensi niin ihmisten luottamusta. Ei, ehkä ei Suomessa niin paljon kuin monessa muussa maassa, niin kuin Amerikassa. Minusta oli aika isot vaikutukset ja ne vaikuttaa siellä politiikkaa hyvin ja presidentin että Siellä osa porukasta on todella niin kokee ääneensä syrjään. Ja nyt sitten sen päälle, sitten kun tässä rupesi, talous rupesi vähän elpymään tässä viime vuosina, niin nyt tulee tämä koronakriisi, joka iskee vielä ehkä lujemmin sitten vielä moneen maahan tänä vuonna ja ensi vuonna. Eli tässä saadaan uusi tämmöinen vakava talouskriisi entisen, entisen päälle, niin tota, ja tämä aiheuttaa paljon työttömyyttä monilla aloilla ja, ja tota, ihmisille ongelmia, niin on vaikea sanoa, että... että kuinka pysyviä ja minkälaisia vaikutuksia täällä on ihmisten ylipäätään luottamukseen ja tulevaisuuteen ja tämmöisiin asioihin. Mutta nyt näyttää siltä, että kun nyt tässä on tämä toinen aalto käynnissä, niin sehän nyt tässä ennen joulua ehtii olla aika moinen ja varmaan <köhö> se menee vähän ohi sitten nähdään, että tuleeko ensi vuonna vielä kolmas aalto. Espanjan taudista taisi tulla kolme eri aaltoa silloin sata vuotta sitten. Että Kyllä mä luulen, että tämä aiheuttaa tämmöisen kahden vuoden kriisin tai korona kaikkialla maailmassa oikeastaan. Tämä näyttää tosi pahasti iskevän nimenomaan teollisuusmaihin. Afrikka on jäänyt aika, aika vähällä selvinnyt tästä toistaiseksi. Tästä. Etelä-Amerikassa on kyllä paljon kanssa ollut tapauksia. Ja Kiinahan on ainoa maa, joka on tämän hoitanut sillä tavalla, että se tapausten määrä on jäänyt tosi pieneksi suhteessa siihen väestömäärään siellä. Ja Kiinan taloushan on tästä jo toipunut ja ne on lähtenyt takaisin palannut normaaliin ja näin. Että Tämä voi ruokkia demokratian kriisiäkin kyllä, kun nähdään, että kaikissa demokraattisissa maissa kaikki asiat menee ihan päin seiniä eikä näitä saada hoidettua ja Et katsotaan, että Kiinassa on hyvä. äijä siellä on sanoa, kuinka tehdään ja tota, kukaan ne ei haasta ja siellä saadaan kaikki asiat hoidettua, niin tota, kyllä sekin voi herättää vähän että kriittistä keskustelua tästä päätöksentekojärjestelmästä. No, Suomihan on tässä toki taas selvinnyt paljon paremmin kuin kaikki muut. Meillä on nämä että sairastapauksia tosi vähän ja kuolemantapauksia tosi vähän ja taloudelliset vaikutuksetkin on ollut pienempiä kuin muualla EU-maissa. Toki meillä on siis ongelmia, meillä on palvelualoilla työttömyyttä ja ehkä konkursseja tulee ja sote-sektorille tulee hoitojonoja sen takia, että kun keskitytään tähän koronaan. Että ongelmia on, mutta nämä ongelmat on pieniä verrattuna vaikka sitten Italiaan tai Espanjaan tai tällaisiin maihin, joissa tota tilanne on todella paha. Ja se, mikä tämä on, vaikuttanut, on muuttanut tätä politiikan asetelmaa sillä tavalla, että nyt kun tuli tämä korona, niin nythän sitten valtiot yhtäkkiä sanoivat, että no kyllähän me voidaan kelvyttää tässä, että rahaa ei ole ongelma, että kaikki saa rahaa. USA äsken keksittiin, että lähetetään kaikille tuhat dollaria viikossa lappu kotiin, että tota, ei rahat lopun. Se oli tietysti määräaikainen politiikka, mutta kuitenkin yhtäkkiä huomattiin, että kyllä sitä rahaa sitten onkin. Kun aikaisemmin on kaikille sanottu, että ei voi, ei voi, ei ole rahaa, ei voi tehdä mitään nyt sitä on. Niin mä luulen, että tämäkin voi herättää kysymyksiä vähän ihmisissä, että miten tämä nyt on, että välillä sitä rahaa on ja sitten sitä ei ole. Ja mikä tässä on, on takana. Mutta tämä on ollut minusta iso muutos varsinkin Euroopassa myös, missä on. Hyvin pitkään niin EUn puolelta vedetty varsin tiukkaa linjaa tässä taloudessa. Ja nyt siellä onkin keksitty tämä, että jäsenmaat voi elvyttää ja EUkin voi elvyttää. Ja tota, raha ei maksakaan mitään, että korko on nolla prosenttia ja tota, keskuspankki tekee lisää rahaa tarpeen mukaan. Tähän tota, Suomessakin hämmentää paljon mieliä, koska nyt Suomessakin sitten koronamenojen takia tämä julkinen velka nyt tässä kasvaa tänä vuonna ja ensi vuonna ehkä noin 30 miljardia euroa, joka on ehkä semmoinen määrä, että aiemmin olisi aika moni menettänyt unessa sen takia, mutta nythän siihen suhtaudutaan aika raavallisesti, että no jaa 30 miljardia, no eipä tuonut paljon muuta, muuta tässä tilannetta. Ja tuota, avainsana on tietysti se, että jos sulla on 30 miljardia velkaa, jos se korko on nolla prosenttia, niin se korkomeno on edelleen nolla. Riippumatta siitä, että paljonko sitä velkaa on. Ja tämä nollakorko on tässä mullistanut nyt tämän tilanteen. Ja, ja mä luulen, että se alkaa vähitellen vaikuttaa moniin asioihin. Että se herättää paljon, paljon kysymyksiä. Että, että, sitten tietysti herättää kysymykset, mitä näistä kestävyysvajeista pitää sitten myös ajatella, jos ollaankin tämmöisessä nollakorko-maailmassa. Nämä kestävyysvajeen laskelmathan ei perustu nollakorkoon vielä toistaiseksi, vaan niissä oletetaan, että että velasta joutuu maksamaan korkoa ja sen takia ne tuottaa semmoisia räjähtäviä kehityskulkuja. Vaikea sanoa, että mihin tämä korona meidät johtaa ja miten tämä menee. Mä näen tässä, että tämä voi olla taitekohta, joka muuttaa, muuttaa monia asioita, mutta en pysty kyllä sanomaan vielä, että miten, miten sitten muuttaa. Ylipäätään tietysti hyvinvoinnin ja normaalin elämän kannalta olisi tärkeää päästä päästä siihen normaalitilaan takaisin sitten mahdollisimman nopeasti, mutta sehän riippuu siitä, että miten tämä epidemia tässä nyt yllä, että poikkeustilassa oleminen on tosi rassaavaa kyllä pidemmän päälle. Johtopäätöksenä voisin sanoa, että siis lopuksi vielä kehu, että Suomi on kuitenkin tässä maailmanmitassa pärjäänyt tosi hyvin ja meillä on täällä hyvät olot. Ja vakaa yhteiskunta, meillä on luottamusta ja me ollaan sosiaalisesti kestävä ja voi sanoa, että taloudellisestikin kestävä vielä kaikesta huolimatta. Et meillä on sitten näitä uhkatekijöitä ja ongelmakohtia. Meillä on jonkun verran syrjäytymistä, köyhyyttä, mielenterveysongelmia, palveluongelmia. Ja pidemmän päälle nämä uhkat liittyvät tähän väestökehitykseen, joka näyttää epätasapainoiselta tällä hetkellä. Mä sanoisin, että väestön ei tarvitse kasvaa, että eikä se ole ehkä suositeltavaakaan, että väestö voi ihan hyvin supistua, mutta se väestön supistumisen pitäisi tapahtua sille hallitusti, että näiden sukupolvien välille ei tule liian suurta kokoeroa, koska se johtaa sitten näihin vakaviin tasapainoongelmiin monessa suhteessa. Ja jos tässä menee huonosti, että väestö supistuu ja talouskin menee huonosti, niin tässä ajaudutaan yhteiskunnasta tämmöiseen kamppailuun resursseista. Ja se on aika rumaa touhuus, on se on nollasummapeliä, jossa eri eturyhmät sitten alkaa entistä rajummin taistelemaan siitä kakusta, joka ei kasva. Ja tämä on toisenlainen maailma kuin mihin me ollaan totuttu. <köhö> eli meillä on niin kuin oikeastaan koko sodan jälkeinen aika vuodesta 1945 eteenpäin, eli siis nyt jo 80 vuotta suurin piirtein. Niin on ollut semmoinen maailma, missä taloudellinen kasvu on koko ajan kasvattanut sitä kakkua. Me ollaan kiinnasteltu oikeastaan siitä, että kuinka me sitä kasvua jaetaan sitten, mutta se tarkoittaa, että keneltäkään ei oikeastaan otettu mitään pois, vaan on vaan mietitty sitä, että kuka saa nyt eniten lisää. Mutta nyt jos tämä kakku ei kasva ja se vanhusväestö kasvaa ja sille pitää vielä antaa koko ajan sitä resurssia lisää, niin silloin tämä muu porukka kokee, että heillä tämä itse resurssi pienenee. Ja silloin alkaa sitten se tappelu, että en halua maksaa veroja ja miksi tuossa saa noin paljon, minä en saa mitään ja tällaista. Ja tämä luo poliittista populismia ja epäluottomusta. Ja uhkaa sitten tietysti koko systeemin vakautta ennen pitkään. että Näin, päätän lopettaa tähän. Kiitoksia. No. Kiitoksia valtavan paljon mielenkiintoisesta ja kansantajuisesta esityksestä. Jopa minäkin ymmärsin jokain taloudesta. Ymmärrän yleensä yhtään mitään. Ja mukavalla tavalla esitit asioita. Tota, olisiko aikaa muutamaan kysymykseen? Onko Ootko... Saanko seuraavan... puheenjohtajan etuoikeudella kysyä yhden kysymyksen? Ihan ens... En tiedä tulkitsinko oikein, mutta sen takia mä haluan vielä kysyä. Oletko kaikista näistä kuvailemista uhkakuvista huolimatta positiivisella mielellä Suomen ja suomalaisten tulevaisuuden suhteen. Joo, kyllä minä olen, olen tota positiivisella mielellä. Ja tässä on tää hyvä tää, tää, tota, Mauno Koivisto sitaatti oikeastaan, että, että jos on epävarmaa, niin täytyy olettaa, että hyvin menee, koska tota, sitten jos olettaa, että menee huonosti, niin silloinhan se lamauttaa täysin ja sitten ei tehdä mitään. Että täytyy aina etsiä joku polku sinne eteenpäin ja olettaa, että kyllä tässä keksitään ratkaisuja. Ja, ja tota, vaikka nyt kehitystrendit näyttää huonoilta, niin näistä trendeistä tietysti tietää sen, että nekin aina sitten katkeaa välillä ja sitten tulee suunnanmuutos johonkin toiseen suuntaan. Ollaan meidän ennenkin selvitty. No on pahemmistakin selvitty, kyllä joo. Tota, olisiko kysymyksiä Sieltä alueelta taikka täällä salissa istuvilta, haluaako joku kysyä. Nyt olisi tuhannen taalan paikka siihen. Mario. Mä en tiedä, kuka sinne juo mä haluaisin kysyä semmoista asiaa, kun tuossa puhut tuosta työttömyydestä ja syrjäytyneisyydestä. Nythän tuossa sosiaaliturvallisuudistuksessa nyt nimenomaan tarkastellaan tai pyritään tarkastelemaan näitä asioita, että miten ne on. Ne, ne ongelmat tietysti tällä hetkellä tai tällä hetkellä nimenomaan näitä ongelmia kun selvitellään sitä tosiasiallisesti työkyvyttömien työttömien joukkoa, niin sehän ei esimerkiksi sairauspäiväraha, työttömyysturho ja se on niillä etuuksilla, joka on se ongelmatikka, joka ehkä jostain vaiheessa johtaa siihen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Moni ei vaan, ne palaa sitten taas työttömyyksiä, sitten sairauspäiväraha ja näin niin Sitten puuttuu esimerkiksi meidän toimeentulotuen, niin kuin pelkästään toimeentulotuen saajat, joilla on paljon terveensuomalla, Eli, tota, eli nämä terveysongelmat ei, ei niin tuu selvitettäväksi ylipäätänsä, eli se on varmaan ehkä yksi ongelma, että on syrjäytynyt ja sitten pelätään lääkärin menoa ja niin edespäin. Se on tuttua monille, monille meistä, meistä, meistäkin. Ja tämä on niin kuin mun iso, iso kysymys meillä, että miten nämä saadaan niin kuin aktivoitua. Mut miten sun mielestä tämä, miten suurta osaa näyttelee tämmöinen niin kuin yhteisöllisyyden puute Suomessa, eli tämä, että me ollaan aika yksin et meillä ei ole semmoista samanlaista kulttuuria kuin tuolla Etelä-Euroopan maissa. Niin miten se näet tämän? Onko sillä vaikutusta tähän? No, Mennään nyt osaamisalueen ulkopuolelle, mutta tämmöisenä yleisenä spekulaationa voisi sanoa, että mun mielestä kyllä on, että, tota, että toki tätä yhteisöllisyyttäkin voidaan aina yrittää mitata sillä tavalla, että paljonko on yhteisöissä tämmöistä yhteisiä aktiviteetteja, miten he osallistutaan ja me tiedetään kyllä, että kun mä nyt Otin tuossa esille tämän Itä-versus länsi -Suomi jutun. niin kyllähän no varsinkin sillä ruotsinkielisellä Länsi-Suomen rannikolla niin on kaikilla mittareilla tätä yhteisöllisyyttä tosi paljon. Ja siellä on minusta aika hyvät <köhön> systeemit, joilla pidetään myös huolta niistä, jotka ovat syrjäytymisuhan alla esimerkiksi koulujärjestelmässä. Ja heillähän on omia kielispesifejä systeemiä sitä varten, jotka on aika hyvin resurssoituja. Ja tuota, Kyllä se näkyy, että kun on sitten sitä yhteisöllisyyttä, niin se tuottaa sitä hyvää, jolloin syrjäytymistä on vähemmän. Ja sitten ehkä tämä on, on sitten tämä tota, muun, muun Suomen ongelma, varsinkin on tämä sitten, että se on ollut tota, taustalla on tämä iso, iso maaltamuutto ja muu, joka on rikkonut vähän näitä kuvioita ja, ja perherakenteita, jolloin ei sitten samalla tavalla ole sitä yhteisön tukee. Kyllä, kyllä tämmöinen niin tietty tämmöinen paikallaan pysyminen ja stabiliteetti ja konservatiivisuus siinä niin luo sitä yhteisöllistä pääomaa ja sitten kun rakennemuutos muutos yllää ja ihmisiä siirrellään sinne ja tänne, niin tota nämä, tämmöiset näkymättömät yhteisöt silloin murtuu ja silloin ollaan tietysti alttiinpi erilaisille riskeillä. Kyllä mä vähän näin tämän näkisin. Niin. Tämä voi olla yksi syy, minkä takia Islannissa on kauhean hyvin aina tämä juttu, että siellä on maailman korkein työllisyysaste ja kaikki on vanhaksi asti töissä ja kukaan ei ole sairas ja näin. Niin tota, se ei ehkä jyrry pelkästään kalan syömisestä, vaan siitä, että se on niin pieni maa, että ne on kaikki, kaikki niin kuin yhteisössä jotenkin. Täällä on vielä yksi, tai oikeastaan kaksikin kysymystä tullut chattiin. Ensin Elina Niemisen kysymys, että miten näet julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta vammaispalveluiden kehittämisen ja mahdollisen asiakasmäärän laajentumisen ja vammaisuuden laajempi määritelmä perinteiseen vammaiskäsitykseen, esim. YK vammaisyleissopimuksen kontekstissa? No, kyllä mä luulen, että tähän pätee se, mikä kaikkea muuhun, palveluiden laajentaminen on tulee olemaan tosi vaikeaa, koska meillä tulee olemaan lähtökohtaisesti tämmöinen säästöpaine kaikessa edessä, jolloin sitten varsinkin palveluiden laajentaminen on vaikeaa. Ja tota, voidaan päätyä siihen, että yritetään puolustaa niitä olemassa olevia palveluita, niin sekin on, voi olla se asetelma, missä sitten ollaan. Joo, ja Tatu Karppiselta myöskin kysymys ja kiitos esityksestä. Näitä tulevaisuuden kuvia tulisi laajasti tuoda julkiseen keskusteluun, jotta ns. iso kuva ymmärretään valtakunnallisesti. Muuten perustelut esim. sotepalveluiden palveluiden tehostustarpeista jäävät paikallisten toimijoiden vastuulle, mihin liittyy riskejä? Täällä oli ehkä enemmän kommentti sitten kuin kysymys. Haluatko kommentoida kommenttia? Joo, no tämähän voisi olla vaikka THL eli hyvä homma tota, analysoida tätä sotepalveluiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja tuottavuutta, että päätöksenteon kannalta olisi tietysti hyvä, että siitä olisi olemassa hyvää vertailu- ja seurantadataa, koska nythän heitellään kaikenlaisia heittoja, että jonkun mielestä on tehotonta ja toisen mielestä ei. ja näin. Ja tämä kärsii vähän tästä heikosta tietopohjasta, tämä arviointi. Onko Tiinalla kysymys? Kiitos. Kiitos. Tosiaan erittäin hyvästä luennosta tai esityksestä näistä aiheista. Mä vähän yhdistän tota mitä Marjukka sanoi, ja sitten tätä sotepalvelu ja sitten tähän THL-rooliin eri tavallaan. Niin Hytepalvelu on tästä nyt ulkopuolella, mutta sitä kautta niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sitten myös niin kuin vammaispoliittisin keinoin, eli se osallisuuden vahvistaminen sitä kautta. Kaikkiin palveluihin esteettömyyden saavutettavuuden lisääntyminen. Sillä voi olla seurannaisvaikutuksia siihen, että ei välttämättä tarvitse niiden sotepalveluiden kustannuksia vammaispalveluissa lisätä, vaan sitä kautta, että kaikilla on parempi pääsy siihen, mitä kunnissa, alueilla, yhteisöissä tehdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kaikki voi olla mukana siinä kaikessa tekemisessä myöskin työelämässä palveluiden tuottajana, palveluiden kehittäjänä, toimivien robottien aikaansaajana ja, ja niiden testaajana, niin, tota, niin, niin näen, että ehkä se on osa tätä, tätä positiivista tulevaisuusnäkymää, että, että kyllä niin kuin Suomen sillä osaamisella ja, ja osallisuuden vahvistamisella ja hyvinvoinnin edistämisellä niin kuin monipuolisin keinoin niin voidaan osittain taklata noita uhkakuvia. Tai näin mä toivon. No, minusta oli hyvä, hyvä pointti, kyllä, että niin tämä saavutettavuus ja, ja apuvälineet ovat minusta hyviä keinoja, jotka auttaa niin varmaan monia niin vammaisten elämää ja osallistumista työelämään, mutta se voisi olla myös ratkaisu tähän ikääntymiseenkin sillä tavalla, että, että tota ihmiset voisivat esimerkiksi työskennellä pidempään, plus sitten pärjäällä muutenkin itsekseen pidempään kun. Ja, tota, fasiliteetit on, on paremmassa kunnossa ja siinähän teknologialla voidaan varmaan tehdä yhteä ja toista. Joo, ja Iiro täällä. Tota, mä vielä ehkä tuohon Tatun ja myös Jaakon kommenttiin, kommenttiin voisin lisätä, että meillä THL on nyt pari viime, pari viime vuoden aikana tehty tällä sote tutkimusta tai sotearviointia näiden alueiden, alueiden palvelusta, joka nimenomaan niin keskittyy ja tulee entistä enemmän keskittymään palveluiden vaikuttavuuteen. Ja, tota, tämä nimenomaan koittaa vastata tähän, tähän niin kuin isoon kestävyyden kysymykseen. Haluatko vielä sanoa viimeiset, no viimeiset sanat tässä vaiheessa? Hyvä, hyvää päivänjatkoa teille kaikille, ei muuta. Kiitoksia.